Az örökké vidám, gyönyörű jojó aranyszürken rendetlen hajával hősnője lehetett volna egy filmdrámának, amelyben megfontolt komoly családapák habozás nélkül sikkasztanak érte. Harry arcban és alakban nagyon hasonlított jojóhoz. Nevelőik egybehangzó véleménye szerint ifjúságuk idején Anglia két legszebb és legrosszabb gyermeke volt a Morganic kerpár.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 Mondom, ez is lehetséges. Ferláne talán apró ajándékokkal kedveskedett ilyenkor az asszonynak, aki valamikor elég balga volt Dikmant választani helyette férjül. Valószínűleg elmondták egymásnak helyenként elhibázott életük panaszait. De lehet az is, hogy a különben mogorva Ferláne egy ilyen galáns kaladba mentette át a életének maradék romantikáját. Végeredményben ez nem is fontos.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 a nyomott párás éjszakában a Colette nevű vitorlás felé, amely távol az egyik bójánál vesztegelt. Ha a kiáltására a maláj ledobta a kötéllétrát, és Ferláne felment a fedélzetre. Dick Manné az egyetlen ült be vacsorával vártak. Az asszony közel a negyvenhez, és kissé megtörve egy rossz házas életbe, még mindig sokat megőrzött régi híre szépségéből. Csendesen szeretettel és szomorúan beszélgetni kezdtek.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 Miután meggyőzöttem róla, hogy könnyelműek, rosszak és hálátlanok, végrendeletemből kizárom őket, és minden vagyonom a derék munkatársamra és barátomra Krőgerre hagyom. Három rokonomnak, akik csak keserűséget okoztak nekem, életük végéig fejenként havi ötfontot fontot hagyományozok, hogy ne kerüljenek éhinségbe. Szerintem ezt sem érdemlik meg. Ez megmásíthatatlan akaratom. Jonathan Ferlán. -e. Tanuk, dr. Adams Lugert ügyvéd, dr. Adams Lugertné, kelt, stb. stb. A teremben döbben csend volt. A végrendeletben említett kitagadott rokonok mereven nézték a szemközti falat. Modszani sem tudtak. Végül Henry szétnyitotta a szemét, mire tenyerébe esett a monoklia, amit éppen tisztogatni kezdett. Krögert meglepet gratulálók fogták körül.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 Mielőtt Ferlán a vízbe dobták, már halott volt. Valami súlyos éles tárgyal széthasították a fejét. – Vizet, vizet! – ezt kifelé kiáltotta, miközben felfogta az elájuló jójót és a díványra fektette. Harry dúltarccal legezte a hugát, és az ilyet arcú kövérbob úgy áltott, mint egy hatalmas megrémült csecsemő. – Köszönöm, már jobban vagyok – sohajtozott jójó, és felült. – Hol az esti lap? – Bob átvette nelson az újságot. Elab fennállása óta először használta ezt a természetellenesen hatalmas betűtípust, amely egyébként csak színi előadásokat hirdető falragaszokon szerepel. Johann Farlanét meggyilkolták. A tudósítás aztán részletesen leírta, hogy a szárazdok közelében kifogott, erősen oszlásnak indult tetemet, amelyről megállapították, hogy Johann Farlanéval azonos,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 de menjetek már! A két testvér elbúcsúzott henry és ment. Tíz perc múlva Harry Morgan jelentkezett a rendőrségen, és bevallotta, hogy néhány fejszecsapással megölte nagybácsiát, mivel az örökséghez akart jutni. Két testvérének sejtelmesen volt a gyalázatos tettéről. A gyilkost nyomban letartóztatták. Miután Jó, -Jó befejezte mondani valóját drámai támadt.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 Az ilyen alapon szerződtetett felügyelők hihetetlen eszközökkel szokták fokozni a termelést. Ezért is tiltották el ezt a rendszert. A dzsungelméje azonban jóval türelmesebb, mint a közigazgatás. Ezt az őserdei telepet vezette Nelson, és idehozta Morgan testvéreket is. Az érkező karavánt négy fehér ember fogadta. Van Hugen, Collins, Reiner és Semyon. Négy különböző nemzetiségű,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 Néhány kókuszpálma mögött a dombon szölöb házált. Nelson ide vezette őket. Köszönöm, szólt Jójó, -jó, hogy mégsem mint cserédet mutatott be. Nincs szándékomba rosszabbá tenni a helyzetüket, mint amilyen, felelte Nelson. Ezért nem jár köszönet. Holnap el kell kezdeni ők a munkát. Maga, Helen a nővér délelőtt elkészíti az ebédet. A boly segítségére lesz mindenben.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 Bob sosem tudott aludni. Kibontotta a ládákat, és addig keresgét, míg talált egy könyvet, melynek a forró égővi lázas megbetegedések és trópusi dizentériák volt a címe. Hajnalig tanult. Komoly vizsga előtt állt. Tábe. Elmehetsz Mansur. Mikor jó meghallotta a ház előtt az intéző hangját, betálalta a konzervborsót, szalonnát, vajat.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 Ahogy a betegségek előtt állt, az egykor lélektelenül bemagolt hűvös latin kifejezések élő szenvedésség könnyé és vérré váltak előtte. Szeretett volna segíteni és enyhíteni. Esténként holt fáradtan lapozgatott könyveibe, keresgélt a gyógyszerek között, de hiába. Most megértette Nelson vágyait, amit unalommal hallgattak nemrég. A négy vad fehér ember, akiket csak a részesedésük érdekelt, Bob tiltakozása ellenére talpra a fekvőbetegeket. – Menjen a fenébe, doktor, mondta Féli tréfával Collins. – Mit akar? A költségvetésben nem szerepel beteg ámpulás, és nem szerepel kórház. A tulajdonos dolga, hogy eleget tesz a törvényeknek, vagy sem. Jó-jó nagyon megváltozott. Szeme állandóan valahová messze nézett, és halázatosabban tetvett, mint egy benszülött cseléd.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 Ez, mint missziós nővérnek kötelességem, mondta Jú jó nagyon nyugodtan. A fehér faj tekintéje! Ugyan, Mr. Nelson, hagyjuk ezt a trópusi dajka mesét, mondta Jú jó kiegyenesedve, és a férfi szemébe nézve. Most igazán olyan volt, mint egy elszánt kedves nővér. A fehér faj tekintéjét azok járatják le, akik a törvény ellenére ezt a gyalázatot előidézték. Hagyjon kérem dolgozni!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 Csak nem akarsz itt operációknál. Mindent meg kell tenni, Bob. A háborúban még többet is tettek a nőt. Én nem érzem magam gyöngének. A hőség 50 fok fölé emelkedett. A munka lázasidamban folyt, és közben az ebédlőből átalakított műtőben egy közönséges, hosszú faasztalon fekét operáltak, amputáltak, csoncillánkokat szedtek ki bezúzott koponyákból, és a klorettil átható páraja összevegyülva vérszagával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 Azzal csaltak ide minket, hogy sokat lehet keresni, mert nincs ellenőrzés. Ezért saját kezemmel folytom meg Krögert. Felesleges! Kröger a tavalyi elszámolás alapján ki fogja fizetni a részüket. Mert ha azon a címen tagadja meg, hogy maguk a törvény értelmében kiírtották a termést, az a vagyonába kerülhet, és néhány évi rabságába. Az angol néhány másodpercig nyitott szájjal bámult jóra. Bihald!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 Nyugodt lehet, szólt jó, jó nem ájulok el, nem kapok sírógörcsöt, de követelem, hogy megmondja, mi van herrivel Én is azt hiszem, jobb, ha megmondom. Előbb-utóbb úgyis. Mondja ki, mondja ki, mi van herrivel Halára ítélték. A dermed csöndben egy műszer hullott le Bob elzsibat kezéből esett ki. A lány nem sírt, nem ájult el, csak állt és valahova a levegőbe nézett. Azonnal indulunk, mondta rekedten Bob. Vallomást kell tennünk. Ezt nem szabad, feleltene ez Az ő sorsán nem enyhít az, ha magukat is elítélik. De hát Dickman, Dickman a gyilkos. Ezt nem lehet bebizonyítani. Egyhangú kopácsolás hallatszott távolról. Helena átadta fivérének a, a rendbe rakott táskát. Menjünk, mondta fátyolozott hangom. Menjünk a betegekhez. Bob, a betegekhez. Ha van valami kívánsága, szívesen teljesítjük, közölte a gőgös fogházgondnok Henryvel a síralomházban. Csak ugyan, érdeklődött Harry. Olyan ez, mint valami mese. Megjelenik a csúf, vén boszorkány, és akkor lehet kívánni egyet. Ez a hasonlat nem valami találó. Én fegyházgondnok vagyok, és nem boszorkány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 Szöges bakancsuk csörögtek kint, s néhány földre helyezett puska agy döngött a börtön folyosó kőkockái. Az elitért jöttek. A kivégzés számú közönsége kíváncsian nyújtogatta a nyakát. A rugányosan lépkedő monoklis elítélt frissen mosott arcával, derüste tekintetével egy hivatalba induló nyársporgának látszott volna más környezetben. Udvar hallgatta végig az ítéletet. Harry Morgan! Átadom az ítélet végrehajtónak. Az elítéltet megragadták. A kötél a nyakában volt, és áj! kiáltotta hirtelen, harsányan az ügyész. Mi történt? Harryt elengedték a kezek. Egy úr, aki eddig felhajtott gallérral szembehúzott kalappal állt a nézők között, villámgyorsan átsiklott a kordonon, és fedetlen fővel megállt az ügyész asztala előtt. Az illető...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 Dickmann kapitány. Szóval mégis van valahol egy gyilkos, mondta újra éledő reményel az ügyész, mert ezt az embert megölték. Önnek számot kell adnia. Nem arhás, hogy Joe, mondta az öreg hígattan. Dickmann kapitányt a benszülött matróza ölte meg egy fejszével. Én mint vendég voltam ott a hajón. Természetesen nyomban befutottunk a legközelebbi kikötőbe, ez szabánk volt. A gyilkost, aki nem tagadott semmit, átadtuk a rendőrségnek.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 Elhatároztam, hogy a megzavart találkámért viszonzásul nem árt, ha néhány hónapig börtönben ülsz. De hogy tíz hónapig húzzák az ügyedet, ez több volt, mint amit reméltem. Nagy hasznek találtam, hogy odaállítsalak az akasztófa alá, és megvárjam, amik a kötelet a nyakadba teszik. Mert az elítélésed óta állandóan készelétbe várakoztam a hajón, hogy kellő pillanatban közbelépjek. Haha, <hály> szavamra pompás! Nevetve csapkodták egymást tértét,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 Szent atyám, nagynéném lett. Hol van a kedves? Ezért gyengélkedik. Egy hét előtt madraszba partra tettem. Ex. Manfred egészségére. Így hívják újszülött gyermekünket. Csukk! Egy lehullott monokli törött darabokra a tornáckőpadlóján. Ebben a pillanatban Kröger jelent meg két úrral. Lassan jöttek fel a tornáck lépcsőjén.